Ovo su video upute o tome kako pristupiti ispitu preko edupejdža. Kada li nastavnik zada ispit u edupejdžu, dobijete obavijest o tome putem aplikacije. Premda ispit možete rješavati putem mobitela, mi vam savjetujemo da za rješavanje ispita koristite računalo ili tablet jer imaju veći zaslan. Ako nemate tehničkih uvjeta za to, obratite sa školi. Ispitu možete pristupiti tako da odaberete s naslovne stranice Works and Exams, ali možete i putem poveznice na kalendaru. Na stranici koja se otvorila, pronađite gumb Play Material ili Otvori materijal, o prikazanom jeziku. Odaberite gumb, Otvorio vam se ispod. U zaglavlju ekrana možete vidjeti sljeva na desno navigacijsku strelicu za natrag, broj pitanja, točno na sredini vrijeme koje vam je ostalo za rješavanje ispita, postotak rješenosti, gumb za prikazbe kod cijelog ekrana i gumb s više mogućnost. Odabirom gumba za više mogućnosti otvaram se novi bočni izbornik u kojem možete postaviti prikaz jednog pitanja po stranici, ali prikaz svih pitanja na jednoj stranici, te zatvoriti više mogućnosti. Zatim tu su gumbi za nastavak pisanja, predaju ispita i odustanak. Na samom dnu nalaze se prečavci do pojedine kartice s pitanjima. Po sredini ekrana prikazane su vam pitanje. Na pitanje otvorenih tipa možete dodati svoju datoteku, fotografiju, pdf, word, ali možete i pisati unutak polja pitanja. Kod pitanja s više stokim odgovorima odaberete jedan od ponuđenih odgovor. Na pitanju s nadopunom morate u polje za unos teksta odgovoriti jednom riječi ili kratkom rečenicom. Pratite upute nastavnika. Ako vam je mi nastavnik zadao pitanje u kojem trebate poredati pojmove prema određenom kriteriju, onda pritisnite taj pojam i pomaknite ga na pravo mjesto. Kod pitanja koje morate grupirati pojmove prema određenom kriteriju, pritisnite taj pojam i pomaknite ga u pravu grupu. Kod pitanja s uparivanjem radite isto. Da ste završili, odaberite kump Završeno. Primijetit ćete da vam gore piše 100%. To nije postupak točnih bodova, već rješenost i zadatka. Za ocjenu ćete morati pričekati da nastavnik pregleda ispit. Na stranici rezultati možete vidjeti vaš ispiti status, je li ga nastavnik pregledao i ocijeni. и то е то, сретно.